Γεια σας από μένα! Δεν σας έχω συνηθίσει να εμφανίζομαι στα βιντεάκια μου, ωστόσο πρέπει να το συνηθίσετε σιγά σιγά και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Ωστόσο, σας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ε, Α ξεκινήσουμε πρώτα με, το, με την εκπαιδευτική στο σελίδα www.tranoueducation.gr και με το εκπαιδευτικό μου κανάλι, το Train Education, που έχουμε ξεκινήσει με κάποια animation. Θα βρείτε animation διαφόρων θεματικών, μαθηματικά, γλώσσα. Τώρα έχει ξεκινήσει και η ιστορία με την history, με, τα, με την ιστορία τη Πέμπτης Δημοτικού. Επιλέξατε ένα εκπαιδευτικό βιντεάκι να ανεβαίνει κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή βράδυ, λοιπόν, θα έχετε το εκπαιδευτικό βιντεάκι. Με τα animation του Γκάντι τη Ερασμία και τώρα τη Δανάη. Έχω σκεφτεί να τα συνδυάσω με φύλλα θεωρίες που θα ανεβαίνουν στο trenoeducation.gr. θα μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση εκεί, να βλέπουν τη θεωρία πριν ξεκινήσουν το βίντεο έτσι ώστε να υπάρξει πρώιμη γνώση, να χτίσουν επομένω μία γνώση λίγο πιο πριν. Ε, εναλλακτικά μπορούν να βλέπουν ταυτόχρονα το φύλλο θεωρίες και το βίντεο και με πώς να μπορέσουν να προχωρούν στην επόμενη σελίδα. Ε, και έτσι να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά. Το περιεχόμενο των βίντεο η θεωρία παρουσιάζεται με απλούς διαλόγους που γράφω ε, και τους γράφω με απλό τρόπο για να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά και να μπορούμε να χτίσουμε από το πιο απλό στο πιο σύνθετο. Ε, Ζήτω συγγνώμη αν κάποιες φορές ο υποτιτλισμός καθυστερεί ωστόσο επειδή Τις δραστηριότητε που σας προανέφερα και θα σας αναφέρω, ε, τις τρέχω μόνη μου ως προς το μοντάζ, τον υποτελισμό, την εκπαιδευτική στο σελίδα και με άλλες συνεργασίες Και δεν ξέρω αν σας το έχω αναφέρει, είμαι και ειδική παιδαγωγός φιλόλογος σε συνδυασμό με τη δουλειά, δυστυχώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου να τα προλάβω ε, Θα υποσχεθώ να υπάρχει καθυστέρηση ε, το πολύ μιας εβδομάδας Ξέρω ότι έχουμε παγώσει ακόμα και τα παραμύθια στη νοηματική, ωστόσο τώρα σιγά σιγά βρίσκουμε λίγο μια ροή και θα ξεκινήσω το γύρισμα και για αυτό, για το κορίτσι και ο μονόκερος, ε, γιατί είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν παραμύθια στην νοηματική φυσικά. Ε, τώρα για τις νέες συνεργασίε, όπως παρατηρήσατε ξεκίνησε ήδη μια νέα συνεργασία με τη Βίλη από το Τζούς Χάπινες και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή, όλα είναι ρεσιτεχνικά γιατί δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Θα προσπαθήσουμε όμως για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, ξεκινήσαμε εκ η οποία παρουσιάζει, απαντάει στους προβληματισμούς που έχετε εσείς οι γονείς, στα ερωτήματα που μας στέλνετε σχετικά με την τηλεεκπαίδευση, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας στη διαδικασία αυτή, ε, ψηφιακά tips ε, και κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να απαντάμε σε όσο περισσότερα, σε όσο περισσότερα ερωτήματα ε, μπορούμε. Όπως έχετε δει, κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή θα ανεβαίνουν ψηφιακά tips για τους εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν στην τηλεκπαίδευση, αλλά και μετά στην ψηφιακή, στην, στην τυπική τάξη να αξιοποιούμε κάποια έτσι ψηφιακά tips, αν επιθυμούμε φυσικά, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ε, Και τώρα θα σας πω για τις νέες μα συνεργασίες Σας έσκασα, το ξέρω, πλέμει και εγώ αγχωμένη ε, Οι νέε μα συνεργασίες θα έχουν θεματικές ε, ζωγραφική, μαγειρική, γυμναστική, μουσική, ε, ανάγνωση παραμυθιών και ε, ίσως και παραμυθοπλεξίματα Και αυτά θα παρουσιάζονται μια φορά την εβδομάδα, αναθεματική φυσικά και οι πέντε θεματικές που ανέφερα θα παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα Και έχουν σκοπό να φτιάξουν λίγο τη διάθεσή μας, να αξιοποιήσουμε λίγο δημιουργικά το χρόνο μας, να περάσουμε χρόνο με το παιδί μα να χαρεί και αυτό γιατί Περάσανε πολύ δύσκολα και τα παιδιά μας, στερήθηκαν βόλτες, ε, τηλεκπαιδεύονταν ατέλειωτες ώρες και οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύτηκαν επίσης. Συνεπώς σκοπός αυτών των μικροεκπομπών είναι να κάνουμε την διάθεσή μας λίγο καλύτερη ε, και πριν τις γιορτές και κατά τη διάρκεια των γιορτών και γιατί όχι αν σας αρέσει κάτι τέτοιο να συνεχίσουμε και μετά. Ε, αυτά, αν σας αρέσει το περιεχόμενο των βίντεο, τον βίντεο, μπορείτε να πατήσετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι καινούριο. Αυτά από μένα, ό,τι ιδέα έχετε, ό,τι σχόλιο έχετε, μπορείτε να το γράψετε ακριβώς από κάτω. Γεια σας!